وها هي الدماء تسيل في الأرض المباركة يسيل دماء المسلمين هناك عصابة رئيس وزرائهم شوية إسلام شوية نصرانية شوية يهودية شوية منه هو هؤلاء القوم هذه الأجيال كانوا في كل جوانب الدين <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في شهر الله هذا، كان أمل العبد أن لا يعكر صفه شيء وأن يتفرغ المرء لعبادة ربه لكن حجم المواد التي استهدفت العقائد لا يطاق فهذا يستهزئ باسم الفن والدراما وذاك يهون من شأن مخالفة أمر الله جل وعلا باسم الحيادية وآخر ينتقص أهل الديانة باسم الترويح عن النفس والترفيه ونحو ذلك حتى نتفليكس لم تضيع الفرصة فأي عقيدة تصان بعد ذلك وأي تعظيم لله يبقى 15 <تصفيق> Break the fast. Break the fast. Five, four, three, two, one. وكل هذا من شأنه أن يقتل الغيرة على العقيدة في نفسه بل أخى التوحيد زاد الطين بلّ لا. ما صدر من بعض المنتسبين إلى الدعوة ما لا أفهم غرضا منه سوى كتم استعلائك بالتوحيد فهي إذن أخي شبكة وخيوط ضلالة تحاك ولا تعجب من هذا بعد فالأعجب أخى الإسلام أن تعي أن حفلة الحياكة هذه عمرها طويل في الأمة نعم اجتمع عليها أصناف شتى وطرائق قلدات في مد تاريخي طويل وفلسفة طويلة عريضة رجوعا إلى العصر الت التتر وما أدراك ما التتر نعم التتر كانوا من أكبر الداعمين لمثل هذه الأطروحات كانوا دعاة تسامح ديني وتساهل بين الملل وربما تقول في نفسك ألم يكن التتر قمعيون مجرمون فكيف يقال بعد ذلك أنهم كانوا دعاة تسامح وتقارب فنعم نعم التتر كانوا قوما سفاحين كانوا قتلة غلاظ وأصحاب قمعية وجرائم واستبداد لكن انتبه لقد بلغ بهم طغيانهم أن أرادوا الولاء والبراء عليهم بالدرجة الأولى فلما دخلوا الديار ووجدوا الناس توالي وتعادي على أديانهم لم يرق لهم ذلك أرادوا إسقاط ذلك كأنهم غاروا على منظومتي، ولم يعجبهم وجود منظومة أخرى تزاحمهم على الولاء والبراء فاعبد ما شئت اعبد الله أو اعبد يسوع أو اعبد بوذا أو اعبد القبور والأشجار والأصنام اعبد إلهك بينك وبينه لكن أن يكون عليه الولاء والبراء والبغض والمحبة والاعتزاز والانتماء فلا أبدا هذا غير مسموح منظومة الولاء والبراء الكبرى هي منظومتي أنا هكذا كان حال التتر وعلى هذا المبدأ بنى جنكيز خان ياسقه شوية إسلام شوية نصرانية شوية يهودية شوية منه هو خليط من الشرائع هكذا وكلام ابن كثير وغيره مشهور منثور والحمد لله وقد وصفهم المؤرخ المعاصر لهم علاء الدين الجويني فقال إن الظاهرة من عموم مذاهبهم الإدانة بوحدانية الله تبارك وتعالى إلى أن قال ومنهم من دان باليهودية ومنهم من دان بالنصرانية ومنهم من اطرح الج. قال ومن عادة بني جنكيز خان أن كل من انتحل منهم مذهبا لم ينكره الآخر عليه. واليوم ما نراه من الحكومة الفرنسية قريب من هذا لو يأتي إنسان ينتسب للتوحيد ثم هو سهالات مع من ضل عن هذا التوحيد من اليهود أو النصارى أو غيرهم من الملاحدة فماذا تتوقع من جماعة مكرون أن يقولوا له ستفتح له أبواب فرنسا، سيفرحون به وسيمكن له في وسائل الأعلام أليس كذلك بل في الهند اليوم رئيس وزراء الهند مثلا وإن كان يظهر التسامح والتقارب الديني كما في كلمته أمام المنتدى العام للصوفية في نيودلهي بحسب جريدة اليوم السابع وركزت كلمة رئيس الوزراء أي الهندي على التاريخ الثري والعظيم للصوفية وقوة التسامح والتعاطف وحاجة كل القوى البشرية للتعاون من أجل مواجهة الإرهاب والحقد لكن الواقع يا أخي أنه إنما طالب المسلمين فقط بهذا التمييع أما عندما يفتري أبناء منظومته على المسلمين ويحصل لهم بعد ذلك من الأذية ما الله به عليم وقد عنونت الإخبارية الحرة الأمريكية بعد اتهام الحكومة لهم بنشر الكورونا هجمات معادية على المسلمين في الهند هنا لا تسمع منه شيئا لا تسمع منه همسا هذه الفكرة التي رأينا دعما تتريا لها أكان لها أثرا في الأوساط الإسلامية آنذاك الجواب نعم وهذا شأن كل فكرة تروج في ديار الإسلام ويكثر تكرارها على مسامع أبناء المسلمين سيكون لها أثر على بعضهم ولا محا ولو كانت مرفوضة ولو كانت مخالفة للشريعة سواء كانت فلسفية كلامية أو اقتصادية أو سياسية أو حتى تتعلق بالترفيه والتسليم هذه عاجلا أو آجلا سيظهر أثر على المسلمين. وسيبدأ يتسلل الحرج فيما يخالفها في الشريعة من أحكام وتبدأ ترى أقواما فعلا حصلوا علما ولهم اطلاع جيد لكنهم نتيجة هذه الضغوط تبدأ تسقط عيونهم على متشابهات نصوص الوحي أو المتشابه من كلام أهل العلم وكل هذا ليظفروا بحرف واحد يزيح عنهم شيئا من هذا الحرم يا إخوة التوحيد رأينا هذا في مواضيع كثيرة رأيناه في الموقف من المعازف مثلا رأيناه في الموقف من المثلية رأيناه في الموقف من النسوية وحقوق المرأة وأيضا لما انتشرت مسألة حقوق الإنسان وحرية التعبير رأينا وما زلنا إلى يومنا هذا بعض المحسوبين على العلم يتحرجون من حد الردة والحقيقة المرة أن هذا الحرج زائر وهذه الضغوط المزعومة ليست سوى غثاء وأوهام والحمد لله شهدنا في هذه الأيام ما يدل على هذا المعنى فبعد اتهام المسلمين الهند بنشر الكورونا واتخاذ ذلك ذريعة لأذيتهم والحط من دينهم نسمع الآن اعتراف الهند بأن عياد المشركين هناك هي السبب الحقيقي لنشر الكورونا هناك ولكن للأسف ما زال من المسلمين من يقيم وزنا لهذا. الحرج وهذا الهراء الذي لأجله يترك دين الله جل وعلا ويحر المهم التأثر بهذا الحرج هو ما جرى عند دعم التتر لهذه الأطروحات أطروحات التساهل والتمييع العقدي كان لها أثر على فرق الأمة لا أتكلم عن اعتناق كامل لها كما كانت عند التتر لكن هناك تأثر بوجه من الوجوه ظهر شيء من ذلك في كلام ابن عربي وأيضاً بدأت تسمع من جماعات من الصوفية لاحقاً قول الزندق الباطل لله طرائق بعدد الخلائق بل إذا نزلت أخذت وحيد إلى مستوى الفرق المنتسبة للإسلام وجدت أثر هذا التساهل العقدي أشد وضوحا إسقاط الولاء والبراء على ما يثبت من الحق بين هذه الفرق ولعلي أجعل أسفل هذا المقطع رابط لصوتية الشيخ عبدالله الخلافي حول دور الغزالي في نحو هذه الأطروحات من أثار هذه الأطروحات فشو القول بان اهل السنه ثلاثه اعتقادات الاشاعره والماتوريديه والحنابله وربما لو كان المعتزله او الكراميه لهم حضور في الامه انذاك لعدوا كذلك داخل دائره اهل السنه المهم اخ التوحيد استمر هذا الحال واستمر ظهور هذه الاثار عبر العصور، حتى راينا شيئا من ذلك في تصورات محمد رشيد رضا، اليس هو الذي اسس للشعار المطلق نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذه المقوله التي كان لها صدى في عددا من الحركات والاحزاب، وذلك لكونه يساعد في مزاحمه الولاء والبراء العقدي، حتى يصفو الجو بعد ذلك للولاء والبراء على هذا الحزب، ايا كانت صورته، ايا كان مسماه، بل ظهرت هذه النزعه وكذلك في كلام ابن عاشور المفسر حتى إنه قال وفيما عدا ما هو معلوم بالدين بالضرورة من الاعتقادات فالمسلم مخير أن يعتقد ما شاء منه إلا أنه في مراتب الخطأ والصواب يقول فللمسلم أن يكون سنيا سلفيا أو أشعريا أو ما تريديا وأن يكون معتزليا أو خارجيا أو زيديا أو إماميا إلى آخر ما قال وبعيدا عما كان يقصده في قوله أن المسلم مخير أن يختار ما يشاء من هذه الاعتقادات لكني أريدك أن تلاحظ صياغة الخطاب طريقة عرض هذا الخلاف كأنما تصف خلافاً فقهياً بين المذاهب وهذا ليس بصحيح لكنها والله أعلم من آثار هذه الأطروحات التسامحية وأطروحات تكافؤ الأدلة وخفاء الحق على الناس والتي جعلت الخطاب بهذه الصورة إعذاري بامتياز وأيضاً أخذ التوحيد ظهر هذا النفس الإعذاري في الخطاب في تصورات جمال الدين القاسمي حول تاريخ الجهمية والمعتزلة حتى جعل مقالاتهم في الاعتقاد حالها حال الاجتهاد الفقهي بل حتى الشيعة أخذ التوحيد حتى الشيعة قام فيهم من يدعو إلى التسامح العقائدي مع أهل السنة قد تتعجب حينما تعلم أن السستاني السستاني له مقولة مشهورة لفظها لا تقول أهل السنة إخواننا ولكن قولوا أهل السنة أنفسنا نعم نعم لا تستغرب السستاني رجل متسامح واليوم نجد دائرة تسامحه شملت حتى النصارى فهو يعلم أن جلسته مع باب النصارى سوف توظف في فلسفة التقارب بين الأديان ومع ذلك أذن بها وكان متسامحا السستاني هو هو الرجل الذي عز في مقتل قاسم سليماني الغير متسامح سياسيا فالشأن إذن قريب من حال التتر على صعيد الأديان متسامحون أعبد ما شئت لا نكير عليك وكلها طرق إلى الله عز وجل أما على صعيد السياسة والسيادة فنحن قمعيون سفاكوا دماء لا مجال للتسامح في هذا المجال لا تسامح ولا مهاودة وحتى الأشاعرة منهم من يحاول جعل الخلاف مع أتباع السلف خلافا هينا وسهلا وليس الأمر كذلك على كل حال أخي هذه الأفكار وإن كان بينها خلاف كثير في تفاصيلها وإن كان أصحابها في معسكرات سياسية متقابلة إلا أنها في النهاية أطروحات تسامحية كلها يصب في مكان واحد يعود على أصل الولاء والبراء بالهدم تاره وبالخدش والتقليم تارة أخرى بغية هدمها بعد ذلك نعم أطروحات في النهاية تسلب غيرتك على عقيدتك وما ذلك إلا تسهيلاً وتطويعاً لنقل الولاء والبراء إلى شيء آخر غير الدين واليوم أخي نلمس انتعاشا ملحوظا لهذه الأفكار وهذا طبعا نتيجة لعظيم تأثر الأجيال بالحياة الغربية لأن الغرب فشى فيهم نحو هذا التمييع العقدي فيهم اطروحات جون لوك وأضرابه والتي هي في النهاية من جنس ما كان يدعمه التتر آنذاك طبعا هم تعدوا ذلك وأصبح شعارهم التسامح حتى مع الملحدين ومع كل شاذ وصاق يحترمون ويقدرون كل اعتقاد ولا يعبؤون ولا ينكرون لا يعبؤون بك ما دمت معهم لا توالي ولا تعالي على دينك وعقيدته، وهذا النفس اليوم تسلل الى ابناء المسلمين للاسف الشديد، اصبح بيننا هذا الشعور بالحرج والضغوط، فماذا حصل؟ رفعا لهذا الحرج انتشرت ظاهره الترحم على الكفار مثلا، ولا تجدها انتشرت بهذه الصوره الا في زماننا هذا، وهي في الحقيقه مظهر من مظاهر الغاء الولاء والبراء العقدي، البعض غلا ودعا الى الغاء التكفير العقدي مطلقا، وهذا باطل وبهتان عظيم، واخرون هم دون ذلك، امتنعوا عن وصف اهل الكتاب بالكفار، مع أن الله جل وعلا في وحيه قال في اليهود والنصارى الذين يفرقون بين رسله إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا أولئك هم الكافرون حقا ثم قال مؤكدا مصير هؤلاء الذين وصف في الآية وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مهينا ومن هذه الآثار في هذه الأيام كذلك حرص البعض الشديد على في حديث الافتراق ونعم ليس كل مخالف في العقيدة كافر وكذلك ليس كل مخالف في العقيدة لا يكفر وجدنا البعض كذلك يستحسن مشروع البيت الإبراهيمي كما زعموا وإبراهيم عليه السلام بريء منه ومنهم لكنها لا تحمل أبصال ومنهم من استحسن شيئا آخر ويقبل أحكام الكفار في الدنيا يقبل وصفهم في الدنيا بأنهم كفار لكن في الآخرة يتوقف يجعلهم تحت المشيئة إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم شأنهم شأن عصاة المسلمين وهذا أخي جوهر منشورات السويدان الأخيرة وليس هذا جديدا عليه فهو من فترة يدندن على هذه المعاني والواقع المر أنه فرد من عشرات يتبنون هذه الفكرة ينشرونها بين المسلمين اليوم وينصرونها وينشطون لها المهم هذا الذي يستحسنه كل طائفة من هؤلاء الذين لا لابد أن يجدوا له مست شرعياً. وهنا أخ التوحيد ترى أمام عينيك أحد براهين النبوة ترى أولئك الذين وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن تلا آية المتشابه والمحكم قال صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت أولئك الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم نعم هؤلاء دائما يتبعون المتشابه قاصدين بذلك تحريف المحكم فانتبه وتيقظ أخي أخ التوحيد تجد اليوم البعض يتعلق ويقول رحمته وسعت كل شيء ويسكت، مع ان الله جل وعلا كما قال انما يكتبها للذين اتقوا، ترى بعضهم اليوم يتعلق بالتفريق بين الوعد والوعيد ويسكت، مع ان دلاله النصوص واعتقاد اهل السنه ان الوعيد الذي قد يتخلف هو خاص باهل المعاصي من اهل الاسلام، ولا يشمل البت اهل الكفران والا للزم لوازم باطله وشنيعه، كيف تجعلون من اشرك تحت المشيئه ان شاء الله عذبه وان شاء غفر له، مع ان الله جل وعلا يخبر عن مشيئته ويقول ان الله لا يخبر يُغفرُ أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله جل وعلا الذي قال إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءُ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الخياط. ثم قال الله جل وعلا مؤكداً على عدله وحكمته في ذلك قال وكذلك نجزي المجرمين والنصوص يا إخوة في ذلك كثيرة كثيرة جدا ولا أدري هؤلاء ماذا هاهم وما الذي جرى في عقولهم ولا حول ولا قوة إلا بالله والبعض الآخر يا إخوة له نغمة أخرى يدندن حولها يجعل الجماهير من غير المسلمين اليوم معذورين مساكين يجعلون الأصل فيهم أنهم أهل فترة راغبون باحثون عن الحق دائما وأن مشكلتهم أنهم مساكين يحسنون الظن كثيرا بأعلامهم وأعلامهم شوه الإسلام فخلاص هم معذور مع ان الذي يقول هذا الكلام في نفس الوقت يقول هؤلاء قمه في الحياديه وقمه في البحث العلمي، لكن لما ياتي الامر لما يتعلق الامر بالاسلام واقامه الحجه نجعلهم من اغبى البشر، فتعتبر ان المتكبرين عن الحق والمعرضين عن الاديان واصحاب الاهواء في الغرب قله، ويعتبرون ان المجربين على اعلامهم الاكاذيب تلوى الاكاذيب قله فيهم، وهؤلاء يعتبرون ان القادرين على الضغط على ازرار في هواتفهم للدخول الى المواقع الاسلاميه ليعرفوا الاسلام الصحيح؟ هؤلاء قلة ويعتبرون أن القادرين على الوصول إلى ترجمة صحيحة للقرآن الكريم قلة ضئيلة نادرة فيهم ولذلك دائما تجد منهم خطابا إعذاريا كأنه هو الأصل خلص الأمر محسوم عندهم ولكن للأسف للأسف يا أخي التوحيد هذا الخطاب بهذه الطبيعة الإعذارية وإن كانت تقسيماته تقسيمات صحيحة عند أهل العلم لكن ليست هي الأصل وتفخيم هذه الحالات الاستثنائية ووضعها جنبا إلى جنب مع الأصل هذا يضعف الأصل يضعف الحكم العام الذي جاء عاما في الوحي ثم هو يضعف ويقيننا بدلالة الفطرة على التوحيد يضعف اعتبار التوحيد أوضح قضية تثبت في الأذهان كل هذا بدل أن يكون خطابنا كخطاب الوحي أن نقول لهم ونصدع قل هاتوا برهانكم إن أنتم صادقين لكن اليوم لا لا طقطق رأسك فهؤلاء معذورون مساكين لا تخدش مشاعر غيرك بتبديعه أو تكفيره هذا هو المهم اليوم ولا تعتقد أنك على حق يميزك عن غيرك وأنت بذلك تكون إنسانا مقدرا إنسانا محترما محايدا ولا حول ولا قوة إلا بالله نسأل الله السلامة ونسأل الله أن يثبتني وإياكم على الدين وختاما أخي اعلم أن دماء المسلمين عبر العصور سالت دون التفريط بالولاء والبراء سالت دماؤهم دون خسران الغيرة على العقيدة والدين سالت دون جعل حق الله جل وعلا آخر الحقوق والعياذ بالله أسالها التتر من قبله بدعوى فرض التسامح وفرض التساوي بين الأديان والفرق كل ذلك ليسلب من الناس الولاء على التوحيد وأهله والبراءة من الشرك وأهله كل ذلك ليجعل البوصلة إليهم وعليهم هذا ديدنهم أخي هذا ديدنهم عبر العصور يقمعك إذا رأك تمسكت بدينك، توالي وتعادي عليه، تبغض وتحب في الله، لا لغيره فعلها التتر من قبله ويفعلها مكرون ورئيس الوزراء الهندي وغيرهم كثير أقوام يريدون إزاحة المنظومة الدينية وأن تخلو الساحة لمنظومتهم الخاصة لا أكيد. هذه غايتهم وهدفهم وها هي الدماء تسيل في الأرض المباركة يسيل دماء المسلمين هناك عصابة رئيس وزرائهم ترشح لجائزة نوبل للسلام مرتين أطروحات تسامحية ولكنها هي هي المسرحية ذاتها، عينها التي نراها في الإعلام في رمضان وفي غير رمضان تارة تأتيك برشاش وعلى ظهر دبابة وتارة تأتيك في صورة مسرحية وفيلم وكوميديا سوداء هي هي ذات الأطروحة، الغاية نفسها والهدف لا يتبدل باختصار يريدون هدم اعتزازك بإسلامك يريدون الحط من استعلائك بتوحيدك واعتقادك الحق المطلق فيه وقصدك الدائم وحرصك على إنقاذ الخلق به هذا باختصار الذي يريدون، فلنستيقظ أخذ التوحيد وكفانا سقوطا في اوحال هذه الشعارات المرة والأخرى الاخرى. أتظنني اخي ابرئ نفسي من التأثر بجنس هذه الاطروحات؟ لا ابرئ نفسي ولا ينبغي لك كذلك. أما ترى أننا نشهد اليوم فرنا للتمييع يعرض عليه الناس صباح مساء ولذلك انتبه. انتبه وراقب أقوال من تسمع ثم انتبه وراقب أقوالك أنت وتصوراتك أنت فمن ذا الذي يبرئ نفسه؟ ربما تأثرنا دون أن نشعر من الذي يأمن على نفسه أخي؟ الله مستعان أتريد حلا؟ هل أدلك على طريق النجاة؟ اسمع بعد إقبالك على وحي السماء الكتاب والسنة ابحث عن جيل لم يتأثر أو يمكن أن نقول أنه أبعد جيل عن التأثر ولن تجد حينها جيلا هو أفضل في الأمة ولا أنقى نفوسا ولا أصفى قلوبا من أجيال القرون الأولى فالتمس أخي ما كانوا عليه تجرد والتمس ما كان عليه القوم أبدا لا أتكلم فقط عن قضية الكفار والموقف منهم ولا عن قضية البدعة ولا عن قضية كذا وكذا بل كافة جوانب الدين هؤلاء القوم هذه الأجيال كانوا في كل جوانب الدين أهدى سبيلا فعليك بهم التمس آثارهم واقتدي بهم وقلدهم وقدم رأيهم على رأيك تنجو بإذن الله جل وعلا وتسلم وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف يمكن لشاب بكاميرا وتذاكر صفر أن يفسد عقائد هذه لا أحد ينكر هذا الفرق مع أنها برامج تسلية في النهاية لكن الذي يحصل أنه يكثر من لمسك على هذه الأطراف، يكثر من الاحتكاك بمعصم يدك. هل رحلات جو حطاب وأمثاله تسرق منا وما زالت تسرق من شبابنا وعنبابش؟ ما الخطورة التي يمكن أن تأتي من